Ми виїжджали з Києва 18 годин до Хмельницького. Дорогу, яку я зазвичай долаю додому там, за 4 години. От, їхали з сім'єю, я вивіз сім'ю до батьків на Хмельниччину. Слава Богу, в мене тут батьки мої і дружини, От, ми поселилися в них. Найперше, що зробив Олександр Педан у Хмельницькому, разом із сусідами розчистив та облаштував підвальне приміщення у будинку, в якому зараз мешкає. Ми обладнали до, для старшого покоління і для дітей бомбосховище, там вже і палети, і лежаки, і світло. Всі доєдналися, і геть хлопці, хлопці вимостили доріжку туди, щоб по болоту не бігали. Щоб за кордоном знали, як минає час підвиття сирен у підвалі, та чим саме там займаються українці, Олександр Педан зняв про це відеоролік англійської. Олександр Педан, український тв-хост. Я вам показую, що ми робимо в Україні на за словами Олександра Падена, щоб бути корисним в своїй державі, він став на захист українського інформаційного фронту. Я сходив, до речі, до територіальної оборони одразу до військкомату. Повністю записався, став на чергу, сказали, слава Богу, зараз вистачає людей, які знають свою справу, робіть те, що вмієте. От, і тоді ми почали шукати, що ж можна таке робити. Людям не вистачало правильної інформації, а треба було розбивати російські фейки, які продовжували вкидатися в Україну. Олександр Педан разом із однодумцями налагодили штаб з інформаційної роботи. І зараз по світу сидить в нас, наприклад, близько 30 монтажерів які виконують різні завдання, монтують фото, відео, матеріали. Ми випустили багато роликів про те, яким були Маріуполь, Харків, Суми і якими вони стали. І зараз ми вже хочемо робити навіть історії про ем, українців-героїв, які в тилу, які сиділи в бомбосховищах, вийшли звідти і не сіли, склавши руки, а почали допомагати. Ми зараз навіть хочемо вже їздити потихеньку по Україні, знімати щось, готувати такий матеріал. От. Ну, і звісно, боротьба є з фейками. Минулого тижня Олександр Педан разом із іншими вихідцями з Хмельницького, співачкою Наталою Валевською та шоуменом Вадимом Мічковським, він же дядя Жора, разом із начальником обласної військової адміністрації Сергієм Гамалієм, відвідали хворих бійців у військовому шпиталі. Дуже потужно вони налаштовані, всі чекають, коли їх випишуть, і вони повернуться до своїх. Я не знаю, ми прийшли заряджати їх. Вони заряджали нас. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.